Ako se otkrije dovoljno rano, mogućnost izlječenja raka dojke je od 90%. Ako se otkrije dovoljno rano, mogućnost izlječenja raka dojke veća je od 90% vidučak bloga a je stravo